Bide honetan, planoko lerro horizontala zer den eta nola erabiltzen eta marrazten den azalduko dugu. Planoko lerro horizontala proiektiogu plano horizontal egiko paraleloa den zuzen data. Planoaren barruan dagoen jakiteko, planoarekiko bielkart puntu edukiko ditu. Planoko lerro horizontalaren kasua ikusteko ariketa hau ikusten dugun hemen pantalian e egingo dugu. Bere proiektzio vertikala A eta B irreferentziaren errarekiko elkartzeta izango da. A bi bilatzen ari garen lerroaren proiektzio vertikala trazatzen dugu. HB 2 Plano vertikalean horizontalki ikusiko da. Lerro hori plano horizontalera pasatzeko e, D2 puntuaren proiektzio horizontalaz zehazten dugu, D bat. Horretarako lerro vertikal bat egin dugu D2 tik e, plano horizontalera eta D bat puntua zehaztuko dugu. Atxe bilerroaren proieksio horizontala marrazen dugu. Horetrako abat eta debat proieksioetatik pasatko da atxe bat.